ziua, astăzi o să vedem cum se curăță un bord. Avem la curățat în uh, Fabia, o scoda Fabia. Bordul este de plastic, nu știu dacă a fost curățat vreodată. Este foarte murdar. Când curățăm bordul de plastic, folosim soluție de plastic. Soluție pentru curățat bordul de plastic. Pentru ventilație folosim această piesă. Lavete de microfibră, perie și periuța de dinți. De obicei ajungem să spălăm și cu periuța de dinți pentru că sunt locuri în care altfel nu reușim să curățăm. Cum începem curățirea? Dacă nu este foarte murdar, se pulverizează soluție pe lavetă și se șterge bordul. Dar la cum arată începem direct cu peria. Pulverizăm frumos pe perie. Putem veriza și pe bord direct, însă trebuie să avem grijă să nu stropim geamul pentru că după aceea este mai greu de curățat. După aceea am agitat bine cu peria, ștergem cu laveta uscată și deja se observă diferența. În locurile în care nu putem ajunge cu peria mare, folosim periza de dinți, pulverizăm pe ea și curățăm. la fel. Iar apoi ștergem cu o luar dintă. Eu prefer să curăț prima dată zonele de îmbinare cu periuța de dinți și abia apoi să trecem la partea mare a bordului că așa știu sigur că am curățat tot. Pentru burgerele de aerisire Folosim fiesa pentru gurdea irisire cu care ștergem frumos și curățăm în același timp. Aici avem câteva zone în care sunt rupte lamelele de la de ventilație. Iar în zonele acestea putem folosi liniștiți căile. După ce curățăm zona de la gurile de ventilație, recomand să le închideți dacă e posibil, pentru ca în timpul curățării restului bordului să nu intre mizerie înapoi. bordul este spălat, urmează să-i facem un tratament pentru plastic. Pentru asta pulverizăm soluția așa pe la și o întindem frumos pe tot bordul. Atenție să nu vă dați cu soluția în ochi pentru că nu o să vă placă. Soluția revigorează plasticul, dar și protejează împotriva razelor UV și până când nu protejați bordul după spălare nu ați terminat exercițiul sau cum vreți să spuneți orice curățare a pielii sau a plasticului se termină cu protecție pentru ele. Chiar și borul îl dăm cu protecție, chiar dacă este distrus, asta nu ne împiedică să-l tratăm, după cum se vede este destul de distrus volanul, însă trebuie protejat așa cum e.